السلام علیکم اس دنیا میں کئی قسم کے جانور پائے جاتے ہیں بہت سے خطرناک بھی ہیں اور بہت سے مسوم بھی ہیں لیکن کچھ دکھنے میں مسوم لگتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں لیکن یہ بات سچ ہے کہ زہر ہر کسی میں موجود ہے دنیا کے خطرناک ترین جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے راجپوت ڈاکومنٹری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلائکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ٹین پر آتے ہیں ہیپاٹاٹومس یہ ہر سال تقریباً 500 انسان کو ہلاک کرتے ہیں اور یہ افریقہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں بڑے بیرل جسم کے علاوہ اس کا ایک بڑا منہ ہے جس میں بڑے بڑے دانت ہیں ہیپو انتہائی جارحانہ اور علاقائی جانور ہے یہ انسان کو آسانی سے پکڑ سکتا ہے اور ہلاک کر سکتا ہے وہ دن میں تقریباً سولہ گھنٹے پانی میں رہتا ہے اور وہ پانی میں صرف اس وقت باہر آتا ہے جب وہ کھانے کے لیے جاتا ہے ہیپو ایک دن میں تقریباً اسی پاؤنڈ گاس کھاتا ہے اور اس کا وزن تین ہزار سے اسی ہزار پاؤنڈ تک ہے یہ تقریباً کلو گرام میں تیرہ سو سے چھتیس سو کلو گرام تک بنتا ہے نمبر نائن پر آتے ہیں ٹیپ کیڑا جیسا کہ نام سے ہے ٹیپ یہ ٹیپ کی طرح سیدھا ہے اس لیے اس کو ٹیپ کیڑا کہتے ہیں یہ ہر سال تقریباً سات سو انسانوں کو ہلا کرتے ہیں یہ دنیا بھر میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے خاص طور پر جانوروں کی منڈی اور مقامی علاقوں میں اس کی لمبائی تیس فٹ ہو سکتی ہے لیکن سارے تیس فٹ کے نہیں ہوتے یہ چھوٹا ضرور ہے لیکن بہت خطرناک ہے اس سے سیکٹروسیس نامی انفیکشن ہوتا ہے جو انسان کے دماغ اور دیگر ٹیشو کو متاثر کرتا ہے یہ کیڑا اس وقت آتا ہے جب انسان کچا گوشت یا ناقص پکا ہوا گوشت کھاتا ہے ٹیپ کیڑا ایک خاموش قاتل ہے اور اس کی کوئی علامت اظہار نہیں ہوتی آخر کار یہ اذا کے فنکشن میں رکاوٹ اعصابی نظام کی خرابی اور حیضی کا سبب بنتا ہے نمبر ایٹ پر آتا ہے مگر مچھ سب سے پہلی مخلوقات میں سے پایا جانے والا ایک جانور ہے ماہرین کے مطابق یہ دنیا پر تقریباً پینسٹھ ملین سالوں سے موجود ہے اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ ویسے کے ویسے ہی ہیں ایک مگرمچ کی اوسطن عمر تقریباً اسی سال ہے مگر کے جسم پر کھال نہیں ہوتی یہ ہڈیوں کی ایک خاص قسم ہے لیکن یہ اس قدر سخت ہوتی ہے کہ پتھروں نیزوں اور گولیوں کو بھی برداشت کر سکتی ہے اس کی پانی میں رفتار تقریباً چالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے لیکن یہ زمین پر چلتے ہوئے جلدی تھک جاتا ہے موسم خراب ہونے کی صورت میں مگرمہ سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے یہ زیادہ تر آسٹریلیا ایشیا افریقہ اور امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور ہر سال تقریباً ایک انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں نمبر سیون پر آتا ہے گول کیڑا یہ کیڑا دکھنے میں ایک نوڈل کی طرح لگتا ہے اس کی لمبائی بارہ انچ ہو سکتی ہے یہ دنیا بھر میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے خاص طور پر گرم اور مرطوب اب و ہوا والے علاقوں میں اس سے ہر سال تقریباً پچیس سو لوگ مر جاتے ہیں یہ کیڑا چھوٹی آنت میں انفیکشن کا سبب بنتا ہے انسان متعدی انڈوں کو کھا کر گول کیڑا حاصل کرتا ہے انفیکشن اس وقت ہوتا ہے جب گندے ہاتھ منہ میں ڈالے جاتے ہیں اس کیڑے سے ہونے والی اموات ان علاقوں میں زیادہ ہے جہاں گندگی بہت زیادہ ہے نمبر سکس پر آتے ہیں ٹیسٹس فلائی یہ برے رنگ کی ایک مکھی ہے جو افریقہ کے دیہاتی حصے میں پائی جاتی ہے یہ مکھی اگر انسان کو کاٹ لے تو اس سے افریقی ٹرائیپینسومیسیز نامی ایک بیماری متقل ہوتی ہے جسے ہم نیند کی بیماری بھی کہتے ہیں اس سے انسان کو بخار سر میں درد اور اپنے آپ کو بہت تھکا ہوا محسوس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آخرکار وہ مر جاتا ہے اس سے ہر سال تقریباً دس ہزار کے قریب قریب لوگ مرتے ہیں نمبر 5 پر آتا ہے فریش سنیل میٹھے پانی کا سانپ یہ تازہ پانی میں رہنا پسند کرتا ہے ان کی کئی قسمیں ہیں یہ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر پائے جاتے ہیں جیسے تالاب جھیلوں چشموں بڑے بڑے دریاؤں وغیرہ میں وہ آپ کو نہ ہی پکڑے گا اور نہ ہی ہاتھ لگائے گا لیکن وہ ایسکسو سومیا پھلانے کے ذمہ دار ہیں جو ایک خطرناک بیماری ہے جو پیشاب کی نالی اور آنتوں کو متاثر کرتی ہے یہ مرض میٹھے پانی سے پھیلتا ہے جو میٹھے پانی کے سانپ کی گندگیوں سے آلودہ ہوتا ہے یہ ترقی پذیرہ ممالک میں عام ہے جہاں لوگ ناپاک پانی استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہر سال تقریباً دس ہزار سے بیس ہزار افراد ہلاک ہوتے ہیں نمبر فور پر آتا ہے ڈوگ جسے ہم کتا بھی کہتے ہیں کتے دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں اور کچھ کتے بہت خطرناک ہوتے ہیں رپورٹ کے مطابق یہ ہر سال تقریباً پچیس ہزار سے تیس ہزار کے قریب انسانوں کو ہلاک کرتے ہیں ان کے کاٹنے کی صورت میں اگر کوئی میڈیسن استعمال نہ کریں تو ممکن ہے کہ انفیکشن ہو جائے جس سے انسان چودہ دن کے اندر اندر ہلکا ہو جاتا ہے اور لوگوں کو کتے کی طرح کاٹنے لگ جاتا ہے کتوں سے کاٹنے والوں کی تعداد ایشیا افریقہ اور جنوبی امریکہ کے دیہاتی علاقوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں ویکسین ہمیشہ دستیاب نہیں ہوتی کتوں کی کچھ نسلیں بہت سمیدار ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ کھیلتے ہماری حفاظت کرتے اور ہمارے ساتھ سوتے بھی ہیں اور ان کے قیمت بھی بہت بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن کچھ کتے ایسے ہوتے ہیں جو بہت گندے ہوتے ہیں اور وہ گندہ کھانا پسند کرتے ہیں گندا پانی پینا پسند کرتے ہیں اور وہ ہمیں زیادہ تر کاٹ بھی لیتے ہیں نمبر تھری پر آتا ہے سانپ سانپ کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا. مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے یہ دنیا میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے یہ ہر سال تقریباً پچیس ہزار سے ایک لاکھ تک لوگوں کو ہلاک کرتا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سانپ کی تین ہزار قسمیں ہیں جن میں چھ سو قسمیں زہریلی ہیں اور ان چھ سو قسموں میں مزید دو سو قسمیں ایسی ہیں جو اگر ایک دفعہ انسان کو کاٹ لے تو انسان کی فوراً موت ہو جاتی ہے کچھ جانور ایسے بھی ہیں جنہیں سانپ اگر کاٹ بھی لیتے انہیں کچھ نہیں ہوتا جنہیں نیولا ایک ہے پوری دنیا میں پچہتر فیصد سے زیادہ لوگ سانپوں سے ڈرتے ہیں سانپ عام طور پر چار سے پچیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے لیکن یہ عمر ان کی نسل پر ڈپینڈ کرتی ہے بتایا جاتا ہے کہ سانپ کے دو سو دانت ہوتے ہیں یہ شکار کو چبانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے دوستوں سانپ کی نسل دس لاکھ سال سے پرانی ہے نمبر ٹو پر آتے ہیں انسان جی ہاں آپ نے صحیح سنا انسان شاید آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خطرناک جانوروں کی فہرست میں یہ انسان کہاں سے آ گیا ذرا سوچیے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق ہر سال انسان چار لاکھ ہزار انسانوں کو مارتا ہے جس میں دہشت گردی گھریلو مسئلے وغیرہ وغیرہ اس لیے انسان کو اس جانوروں کی فہرست میں شامل کرنا بہت ضروری تھا کیا میں نے انسان کو جانوروں کی فہرست میں شامل کر کے ٹھیک کیا کمنٹ میں جواب ضرور دیں نمبر ون پر آتے ہیں مچھر دوستو آپ نے مچھر کو تو دیکھا ہی ہوگا اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ان میں ملیریا ڈینگی مغربی نیلا اور پیلا بخار شامل ہے یہ دنیا میں سب سے خطرناک ترین جانور ہے اور اس سے ہر سال تقریباً دس لاکھ لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ انسانوں کو صرف مادہ مچھر ہی کاٹتی ہے جب کہ مچھر پیڑ پودوں کا رس پینا پسند کرتا ہے مچھر ایک بار میں تقریباً تین سو سے زیادہ آڈے دیتے ہیں نرم مچھر زیادہ سے زیادہ پندرہ دن زندہ رہ سکتا ہے اور مادہ مچھر چھ سے آٹھ ہفتے زندہ رہ سکتا ہے وہ اس لیے کیونکہ وہ انسانوں کا خون پیتی ہے ایک نارمل انسان کا خون چوسنے کے لیے تقریباً بارہ لاکھ مچھروں کی ضرورت پڑے گی ماہرین کی رپورٹ کے مطابق مچھروں کے سر پر سو آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے سنتالیس دانت اور تین دل موجود ہیں اس کی ایک لمبی سونڈ ہے جس میں وہ ہمارا خون چوستے ہیں اس میں چھ چھیاں پائی گئی جن میں چار کا کام ہماری سکن میں سراخ کرنا ہے اور باقی دو چھریوں کا کام ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک لمبی ٹیوب بنانا جس سے مچھر ہمارا خون چوستے ہیں